Erdogan mult decisiv înaintea vizitei lui Putin în Turcia, mandat de arestare pentru asasinarea ambasadorului rus la Ankara. Turcia a emis mandate de arestare împotriva clericului Fethullah Hulen sublinierei a altor subliniere apte persoane în lecturi cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, în decembrie 2016, a relatat cotidianul Haber turc în ediția de luni, cu o zi înaintea a vizitei pre subliniere dintelui rus Vladimir Putin în Turcia, transmită Reuters, potrivit Ager Press. Ambasadorul rus Andrei Karlov a fost un sublinier recat mortal de un policist care se afla în afara serviciului, cu prilejul deschiderii unei expoziții la Ankara în decembrie 2016. Agresorul a strigat al-Lahm subliniere sublinieră de Alep, făcând referire după toate aparencele, la implicarea militară a Rusiei în Siria. El a fost subliniere cat mortal de forțele de poliție la locul incidentului. Tre subliniere din teleturk receptanii, Erdogan a susținut ce în spatele asasinatului se află mi subliniere care a lui Gulen, a cine respins de acesta. Potrivit Haber Turk, cei opt împotriva celor au fost emise mandate de arestare sunt acuzați ce au ordonat asasinarea ambasadorului Karlov. Fetul Lahulen, autoexilat în Sua, mai este acuzat de regimul de la Ankara de orchestrarea puciului, e subliniereuat din iulie 2016. Potrivit cotidianului Hurriyet, alte subliniere apte persoane, printre care trei polici sublinieretii, au fost arestate până acum în lecturi cu asasinarea diplomatului rus. Asasinul era originar din Soche, din sud-vestul Turciei, regiune considerată una din cele mai secularizate din car. Conform presei de la acea vreme, tatle atacatorului a declarat ce fiul său a început să liniere, îi schimbe comportamentul după ce a intrat în academia de policie, devenind mai religios. Eful statului rus, Vladimir Putin, Sose subliniere te marci într-o vizită de două zile în Turcia, unde se va întâlni cu omologul său turc Tayyip Erdogan sublinierea i cu presubliniere lutele iranian Hassan Rouhani. Cele trei state sunt garantele negocierilor de pace de la Astana, care au instituit zona de zescaladare în Siria.